<laughs> करावे भई मजा मौज करावे भई घे मौज करावे बह मजा मौज करावे भैया पिताएड़ मार આપોડ્યા રંગીલી તારા નેડા નો છે રંગ લાગ્યો